في البدء بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب في البدء نرسل تعازينا الى الامه الاسلاميه جمعاء والى المراجع العظام والى مقام صاحب العصر والزمان الامام المهدي المنتظر في هذا المصاب الجلل وفي هذه الايام العظيمه وبالخصوص هذه الليله ليله اليمه على جميع المؤمنين وعلى جميع المسلمين حقيقه هذا الموكب وموكب عشائر بغداد انطلق في عام 2004 المؤسس المرحوم كان الحاج الشيخ حسن جبر رحمه الله هو اللي جدي يعني جدي من بعده تولى زمام الامور والدي الشيخ علي الزبيدي هو اللي استمر بتاسيس هذا المكان حقيقه ان هذا المكان عندك معلومات صار اكو تغيير مسار تغيير مسار للاخوان في زياره الأربعين فانتقل المكان الموكب من مكان الى مكان اخر هذا المكان هو فرعين يعني الفرع الاول شارع كربلاء عمود 330 موكب عشائر زبيد عندك معلومه العشره الاولى من من محرم تكون تكون الزياره ضمن ضمن المدينه القديمه يعني من بعدها في امتدام من يوم 10 صفر او 8 صفر من وفاه الامام الحسن عليه أفضل الصلاه والسلام تبدا زياره الأربعين باتجاه كربلاء المقدسه قبله الاحرار ان شاء الله يصير عملنا ينتقل للمكان الاخر فللتوضيح انه مكاننا كان من 2005 و2004 بدا ضمن المدينه القديمه احنا ايضا كان قرب صافه صفا الان انتقل هنا عندك معلومات عن تغيير مسار الزائرين هذا الشيء الاول عن الموكب الشيء الثاني موكب عشائر ازبود هو موكب خدمي في الوقت الحاضر في المستقبل ان شاء الله القريب السنه القادمه عندنا فكره عن يكون موكب يعني بنوع من الفعاليات الحسينيه والشعائر الحسينيه الاخرى اللي هي مثل الزنجيل والتطبير او المشقه وما أو شابه ذلك اكو افكار عند الشيخ ان شاء الله يطرحها ونتناقشها هذا واحد بالوقت الحاضر نتكلم عن الوقت الحاضر هو موكب خدمي خدمي يقدم الخدمات من الغذاء والطعام وخدمات اخرى للزائرين من الاستراحه والسكن هذا اللي متوفر عندنا حاليا حقيقه احنا اليوم الامام الحسين هو اسطوره اسطوره كبيره وهو رسالة منذ, منذ 1400 عام ولحد هذا الوقت هي رسالة نحن نستثمر منها, نستثمر منها التوعية والرسالة الحسينية الخالدة التضحية اللي ضحى من أجل أن يستمر هذا الدين وهذا الإسلام بأسرته وبعائلته فلذلك احنا نحس هاي الرسالة يجب أن تكون مستمرة وهو واجب كما أسلفت لك بالآية القرآنية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم هاي حقيقة شعائر الله هي شعائر الإمام الحسين، الحسين قتل مظلوم، وخرج برسالة كبيرة كما أسلفت لك، يجب علينا أن نستمر على هذا النهج وأن نأخذ من الحسين عبرة وعبرة، ليس فقط عبرة، الحسين عبرة وعبرة، الحسين اليوم دروس حينما تجلس وتقرأ هذه الواقعة اللي صارت واقعة كربلاء، حقيقة هي واقع عبارة عن دروس وليس كما يصفها بعض الآخرين هي متزرة ومعركة ومقتل ولكن هي عبارة عن دروس حسينية بها رسائل خالدة تأكد على التوحدة وتأكد على وحدة الصف وتأكد على التضحية وتأكد على الإسناد وتأكد أنه هذا الرجل هذا الإنسان اللي خرج ما خرج طالب له كما قال الإمام حسين ما خرجت طالبا للسلطة ولا أشرا ولا باطرا كما مذكور في الرواية على حقيقة الإمام الحسين رسالة خالدة يجب علينا على هذه الرسالة أن نحييها ونستمرها بشعار حسينية ونرسخها بأذهان أبنائنا والجيل القادم يجب أن يكون يستمر على هذا النهج إن شاء الله الخالد حقيقة إحنا أكو جانب مهم نناشد إخواننا أصحاب المواكب اللي هم إن شاء الله موفقين ومأجورين وكبارنا وقدوتنا أيضا نأكد على ربعنا وعلى أولادنا وأخوتنا اللي موجودين ضمن هذا الموكب الموضوع هو موضوع الجنبة الصحية الجانب الوقائي، ناكد على ارتداء الكمامات، ايضا ناكد على ارتداء الكفوف وعلى اخذ اللقاح، يعني الحمد لله احنا عندنا تقريبا 80% من الكادر اللي موجود أخذ اللقاح على يدي، يعني انا اخذت وجبه كبيره من عندهم لقحتهم لان قلت لهم ما نقدر نعمل بالموكب اذا ما تكونوا ملقحين لان هاي ذمم ناس حقيقه، انت من تعمل اليوم بالاكل ناس الاف تاكل ما احنا يوميا جاي يصدر عندنا اكثر من 4000 5000 صمونه، يعني 4 4 5000 نفر جاي ياكلون من هذا ايدين هؤلاء، يجب علينا ان نهتم بهم. كل أخواننا أصحاب المواكب الخدمية نوجه رسالة لهم والناشدهم بالرسالة الحسينية يجب أن نحمي الناس من هذا الوباء الخطير حقيقة أن نأخذه بنظر الاعتبار وما نأخذه ما نأخذ الموضوع على جنبة الهزوة أو الاستهزاء أو نأخذه على جانب بسيط لا بالعكس جانب مهم وراحت بأننا ناس أعزاء علينا وأحباء فقدناهم بسبب هذا الموضوع يجب علينا أن نهتم به وإن شاء الله نأكد على شبابنا والأخوان اللي عاملين كبارنا بهذا المكان على ارتداء الكمامات والكفوف والوقاية الصحية بالكامل والتباعد نسأل الله أن يحفظ الجميع من هذا الوباء